Jag heter Sofie Abrahamsson och undervisar i svenska, nybörjar kurser i svenska för utländska studenter och medarbetare och även studenter som lär sig svenska för att studera på svenskt universitet eller högskola. Idag kan man ju göra helt fantastiska grejer med LISA. Från början var det kanske lite, inte klockrent, men det har ju verkligen blivit ett, ett alldeles fantastiskt verktyg. Och det som är nästan bäst med moderna Lisam, det är ju att det är så otroligt lätt lättanvänt. Den klassiska versionen som jag har gått ifrån, det var ju också ganska mäktig. Men man var tvungen att pilla väldigt mycket. Men med moderna kursrummen så är det väldigt lätt att och det blir väldigt väldigt snyggt. Sen kan man kanske lite begränsad vad man kan göra och inte kan göra. Och så där. Man har inte så jättemånga alternativ, men man har egentligen de alternativ man behöver. Lär man sig. Grunderna i, i Moderna Lysam så kan man göra riktigt bra grejer ganska snabbt. Det är en kurs i svenska för nybörjare så att det är eh, verkligen basic basic eh, grundkurs i svenska. Eh, jag har försökt att ha rummet så lättnavigerat som möjligt för studenterna. Jag vill att det ska vara. Eh, jag vill att studenterna ska kunna få en. Jag vill att studenterna inte ska kunna gå vilse. Att det ska vara ganska. Lätt för dem att ta sig dit de vill och förstå vad det är de ska göra. Och just den här kursen är en nybörjarkurs men den är på distans. Så att de har ju inte möjligheten som en campusstudent har att uh, fråga om hjälp eller be läraren. Utan de måste ju jobba betydligt mer självständigt. Och då tycker jag att det är väldigt viktigt att Lysamrummet hjälper studenten. Jag vill också för min egen del inte få eh, tusen mejl eh, där jag ska svara på hur funkar det här eller vad ska jag göra här utan jag vill att det ska vara lite self-explanatory helt enkelt. Att de ska fatta vad de ska göra när de går in i, i lisenrummet och att det ska vara lätt navigerat. så det är väl lite det som har varit min utgångspunkt när jag försöker sätta ihop det. En av de bitarna eh, som jag faktiskt lärt mig av dig Stina, det är ju det här med att eh, plocka bort det som inte behövs. Bland annat från startsidan, försök banta ner den så att verkligen det som är det viktigaste i kursen, där du vill lyfta fram, det ligger där. Och det som inte behövs eller annat lullull, försök plocka bort det. Också ur vänstermenyn. Plocka bort det som inte behövs. Ha bara de sidorna eller de delarna som du vill att studenterna ska gå till. Plocka bort det andra så att det inte blir en massa lullul och att man inte kan gå vilse. Jag har, det här känns lite risky business för det första terminen i år men jag har tagit bort kursdokument. Jag använder kursdokument jättemycket, lägger jättemycket material i kursdokument men jag bäddar in allt det materialet i kurssidor. för Jag vill ju att studenterna ska ta del av det i en viss ordning när de utför en viss uppgift och då vill jag att det ska ligga på ett visst ställe helt enkelt. Så att jag bäddar in det och plockar in det från kursdokument men jag vill inte att studenterna ska gå till kursdokument och börja klicka runt själva för att då känner jag att de kan vara som helst hända. Utan det är mycket bättre att de tar, tar, tar del av de här dokumenten i den ordning och på det sätt som jag har tänkt mig. Och det gör jag genom att använda kurssidor istället och plocka bort kursdokument från vänstermenyn. Jag gillar innehållsförteckningen. Jag jobbar med ganska långa kurssidor, eh, det är mycket information på en kurssida eh, och då blir det ju väldigt tungt för studenten, Scrolla, skrolla, skrolla, skrolla, skrolla. Men med en innehållsförteckning längst upp på sidan som dessutom är klickbar så kan ju studenten lätt navigera till det avsnittet där de eh, ja, slutade förra gången då. så det tycker jag är super super smidigt. Det här är ju nybörjarkurser i eh, svenska. Så de, de är ju inte jättebra på svenska än. De är ju självklart jätteduktiga jätte mot slutet av kursen. Men i början så kan de ju behöva lite hjälp. Och eh, utfällbart innehåll innebär att jag kan skriva alla instruktioner och all information på svenska. Men sen så kan jag även ha en engelsk översättning som inte syns direkt. Utan som studenten då fäller ut om han eller hon behöver det, det tycker jag är, är väldigt smidigt. För det känns ju såklart mycket roligare att, att ha alla instruktioner och alla information på svenska. Eh, I och med att det är en kurs i svenska. Jag gillar också, jag gillar också Bildbanken. Eh, jag tycker det här är jobbigt med, med Copyright. Är bilden skyddad? Hur ska jag kunna hitta bilder som är okej okay att använda? Var ska jag leta? Det är ju liksom lite av en djungel. Men med ja, de nya moderna kursrummen då så följer det ju med en bildbank som man kan plocka av. Det tycker jag är super super smidigt. Då vet jag att bilden är okej okay att använda och de är ju dessutom då, eh, vad ska man säga, det är ju samma... Samma typ av bilder så det blir liksom enhetligt i hela rummet. Det blir inte, det spretar inte åt olika håll utan du får liksom den här helhetskänslan i kursrummet som är väldigt snygg, tycker jag. Ja, men en sak som jag tycker är lite häftig i Moderna Lisam det är att du kan publicera nyheter och de här nyheterna är, är kursidor och då kan du publicera dem på ett visst datum så du schemalägger en publicering. Så jag till exempel som vill eh, lägga ut ett meddelande varje vecka om att eh, vi har eh, en Zoom-träff på det här datumet den här tiden eh, i det här rummet. Och eh, jag vill att ni ska arbeta med det här och det här och det här innan det är tillfället. Det vet ju jag om redan nu. Då kan jag se till att liksom schemalägga det här så att de här nyheterna dyker upp kontinuerligt i kursrummet. Exakt samma tid, exakt samma eh, dag då. Eh, kontinuerligt under terminen. Så att jag kan liksom förbereda det och sen så eh, dyker det upp när det ska under terminen. Så jag behöver liksom inte ligga på och... Eh, ha koll, oh, just det ja. nej men nu får jag inte missa det här nu, det är snart eh, lektion igen och sådär. Så det tycker jag är jätte smidigt. Studenten kanske sitter och tittar på en inspelad föreläsning, kanske läser eh, en del material som du har skrivit, kanske läser någon eh, eh, artikel eller så som du har länkat till, men hennes kanske ganska passiv. Sitter där och läser och tänker, jag har förstått allt. Allting i den här videon har jag koll på nu, för jag har ju tittat på den. Men då är det väldigt smidigt att bädda in en sån här Forms-quiz. För att då kanske studenten får upp ögonen för att ah, det fanns vissa luckor i alla fall. Jag kanske måste jobba med den här inspelade föreläsningen. På ett, på ett annat sätt, eller kanske behöver sitta där och anteckna lite grann när jag tittar. Eller kanske behöver läsa de här artiklarna igen. Så att det, det är ett väldigt smidigt sätt att bara att få studenten att bli uppmärksam på, har jag koll på det här materialet som jag tror att jag har eh, tagit till mig, eller har jag inte det? Någonting som jag alltså, som jag verkligen tror på, det är ju att se till att det är bra återkoppling på felaktiga svar eh, och det kan man ju också göra i ett formsformulär att har du svarat fel på en fråga så får man eh, eller får studenten lite återkoppling som, som kan hjälpa henne förstå varför eh, svaret är felaktigt man kan ju se hennes resultat också. Så det ger ju dig som, som lärare en ganska bra överblick också. Behöver jag kanske modifiera mitt material? För det här verkar ju som att studenterna har väldigt svårt att ta till sig. Så det tycker jag också är en väldigt, väldigt smidig grej. Och, då, och man bäddar ju himla enkelt in de här eh, quizen eller Forms-formulären i en kurssida. Så att, ja, jag tycker det är imponerad av Lisa. Jag tycker faktiskt att det är ett riktigt, riktigt bra verktyg.